Існує кілька варіантів, в принципі, проведення чемпіонату. Це Чемпіонат дуже короткий на 4 місяці серед професіональних команд з кількістю ігор близько 16 і там дуже коротким відтинком плей-офф. І другий варіант – це бліц-турнір. Ну буквально от заявляються команди і е, за такою шаховою схемою, тобто схемою плей-офф, розігрують між собою за тиждень або півтора повністю чемпіонат і виявляють чемпіона. Або до чого зараз, в принципі, схиляється Федерація хокею України, тому що це е, ну, організація не бюджетна, скажімо, да, на загальних засадах. Е, і немає, як говорить Федерація України, вона, по-перше, не має вплив, важливого впливу на власників команд, вона не може їх примусти витрачати гроші на професіональні клуби для участі в чемпіонаті. От немає і все, і немає. Так, да, я власник клубу на папері, але грошей мене немає, вибачте, я не можу зараз забезпечити фінансування. А по-друге, сама Федерація теж не має коштів на те, щоб організувати цей загальний чемпіонат, і тим більше профінансувати професіональну команду. навіть ту Саму єдину, якої не вистачає. Ну, немає і немає. Тобто, зараз та сама федерація схиляється до варіанту організації чемпіонату серед колективів фізкультури, скажімо так, серед абсолютно аматорських команд, чемпіонати областей. Ну і потім, скажімо, після того, як ці чемпіонати між в областях будуть проведені, виявляється чотири команди, які беруть участь у фіналі чотирьох такому умовному і серед них виявляється чемпіон України сезону 2014-2015. Витіскоп. Спортивне відео.